Passiivi Milloin passiivia käytetään? Passiivia käytetään silloin, kun halutaan korostaa toimintaa, toiminnan tai tekemisen kohdetta, eikä niinkään tekijää. Siksi ne aloittavatkin yleensä passiivilauseen. Tekijä voidaan kyllä mainita, mutta se jätetään usein kuitenkin pois. Esimerkiksi cakes are baked at 200 degrees Celsius. The cake was baked by Oliver. Streets are cleaned early in the morning. This street was cleaned by Jacob's crew. Näissä passiivilauseissa toiminta tai toiminnan kohde on se, mitä halutaan korostaa, ja se onkin tuotu lauseen alkuun. Ja tekijä ei näissä lauseissa ole tärkeä. Ja esimerkiksi ensimmäisessä ja kolmannessa lauseessa tekijä onkin jätetty kokonaan lauseesta pois. Passiivia käytetään erityisesti asiateksteissä. Miten passiivi muodostetaan? Aktiivilauseessa sanajärjestys on subjekti eli tekijä, predikaatti eli verbi ja objekti eli tekemisen kohde. Passiivilauseessa sanajärjestys on subjekti, predikaatti ja kolmantena agentti. Eli se, kuka tekee. Tarkastellaan seuraavaksi samaa virkettä aktiivissa ja passiivissa. Ja ensiksi aktiivissa. Oliver bakes cakes. Lauseen subjekti on Oliver. Predikaatti on bakes, eli leipo. Objekti cakes, kakkuja. Eli objekti siis kertoo, mitä tehdään, mitä leivotaan. Ja sama lause passiivissa. Cakes are baked by Oliver. Tässä lauseessa subjekti on cakes. Ja cakeshän oli aktiivilauseen objekti mutta passiivilauseessa se siirtyy lauseen alkuun, ja siitä tulee lauseen subjekti. Are baked on tämän passiivilauseen predikaatti ja by Oliver puolestaan agentti, eli kuka ne kakut leipoo. Mikä muuttuu? Aktiivilauseen objektista tulee passiivilauseen subjekti. Se siirtyy virkkeen alkuun. Niin kuin tuosta edellisestä lauseesta huomattiin, niin cakes, joka oli aktiivilauseen objekti, siirtyi passiivilauseen alkuun ja siitä tuli subjekti. Aktiivilauseen subjektista tulee puolestaan passiivilauseen agentti. Se siirtyy virkkeen loppuun, ja sen eteen lisätään prepositio by. Tuossa edellisessä lauseessa aktiivilauseen subjekti oli Oliver, ja passiivilauseessa siitä tuli agentti, ja lisättiin by, eli by Oliver. Passiivissa predikaatissa on be-verbi, ja Partisiipin perfekti, eli ed-muoto. Esimerkiksi baked, played. Epäsäännöllisten verbien Partisiipin perfekti on niiden kolmas muoto. Esimerkiksi had, made. Passiivin predikaatissa aikamuoto, yksikkö ja monikko Ilmaistaan bi-verville. Ne eivät vaikuta partisiipin perfektiin. Passiivilauseen subjekti määrää tuleeko yksikkö vai monikko. Passiivi voidaan muodostaa transitiiviverbeistä. Ne ovat verbejä, joiden kanssa voidaan käyttää objektia alla esimerkkejä aktiivi- ja passiivivirkkeistä. David fixed Susan's car on aktiivilause. Ja sama lause passiivissa. Susan's car was fixed by David. Eli tässä lauseessa aktiivilauseen objekti, joka on Susan's car, siirtyy passiivilauseessa alkuun ja siitä tulee passiivilauseen subjekti ja se, kuka korjasi, siirtyy passiivilauseen loppuun. Siitä tulee passiivilauseen agentti eli by David. They fixed Susan's car. Ja sama lause passiivissa. Susan's car was fixed. Ja tässä jälkimmäisessä virkkeessä tekijä, joka aktiivilauseessa oli they, on jätetty kokonaan pois, koska lauseen tekijä on merkityksetön ja tuntematon. Eli sitä ei tarvitse sinne passiivilauseessa enää lisätä. Ja aktiivin aikamuoto on imperfekti, joten sen pitää pysyä samana myös passiivissa. Ja aikamuotohan osoitetaan be-verbillä. Ja subjekti on yksikkö, joten be-verbin muoto on was. Jos predikaatissa on apuverbi, be-verbi on sen jälkeen perusmuodossaan. You can buy the tickets online. The tickets can be bought online. Eli tässä on apuverbi can ja sen jälkeen be-verbi on perusmuodossa. Eli can be bought. Kun käytetään prepositiovervejä, preposition täytyy tulla myös passiivimuotoon. I had paid for my ticket. My ticket was paid for. Eli prepositio for tulee myös passiivilauseeseen. Jos verbillä on lauseessa kaksi objektia, passiivi voidaan tehdä kahdella tavalla. They gave each visitor a gift. Eli tässä on kaksi objektia, eli tekemisen kohdetta. Each visitor on yksi objekti ja a gift on toinen objekti. Ja passiivissa kumpikin näistä objektista voi aloittaa lauseen. Each visitor was given a gift a gift was given to each visitor. Seuraavassa diassa näet saman verbin, joka on to give yleisimmissä aikamuodoissa sekä aktiivissa että passiivissa. presence aktiivissa, gives, give, ja passiivissa, is given, are given. Gestopresensi, aktiivissa, is giving, are giving, passiivissa, is being given, are being given imperfecti aktiivissa gave passiivissa was given were given Kesto imperfecti. aktiivissa was giving were giving ja passiivissa was being given We're being given. Perfekti. Aktiivissa. Has given. Have given. Passiivissa. Has been given. Have been given. Plus perfecti. Aktiivissa. Had given. Ja passiivissa. Had been given. Will futuri. Aktiivissa. Will give, passiivissa will be given. Infinitiivi. Aktiivissa to give ja passiivissa to be given.